اوزب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن لوکم لو الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا إِذَا الضَّلَّ الْمُخْلَصِينَ لَكُنَّا إِذَا الضَّلَّ الْمُخْلَصِينَ بَغَيَّرُوا بِإِيمَانِهِم فَسَفَوْا فرشتے <observing> اور مختلف مخلوق ہے جو اندار کی عبادت کرتی ہیں نے خود فرمایا وان بات بکرا وہ اللہ کے بندے ہیں اسی انسان بننا انسان بتا مگر اس میں لگتی ہے اگر انسان اپنے مقام کو پہنچانے انسان اللہ کی بندگی کرے تو تب پھر یہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس ٹائم کوئی نہ کوئی فرشتے سجدے میں نہ ہو کوئی نہ کوئی فرشتوں کی جماعت یا دو چار پانچ سال ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہی رہتے ہیں یہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہاں دار عزت نے عبادت کا اور فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا اور ان کی مختلف وزیلتیں اور ان کی اہمیت بیان کی ہے حضرت جابر بن کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جس فرشتے چوکس بناتے ہیں, ہیں؟, ہیں, ہیں یعنی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو درمیان میں خلا نہیں ہوتا فرشتوں کی طرح یہ نماز میں جو سب تبدیل کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ درست کر آپ چلے جائیں کو بار بار کو بار بار درست یہ سبوں کی درستگی نماز کا اور کا حصہ ہے تو اس لیے اپنے جسم کے مطابق کر کھڑے ہوں لکھا ہوا ہے اپنے جسم کے مطابق نہ کام, نہ سفید ہماری ٹیڑھی ہوگی خدا ہوگا تو دل بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اس طرح کی کئی روایات ملتی ہیں طرح پرشتے محبت کے ساتھ, ساتھ بستہ ہوتے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ رب العزت کے پرگزیدہ محبوب بندے پہنچاؤ اور فرشتوں کی طرح سب بستہ ہوا کرو اللہ رب العزت نے آیات میں فرشتوں کے ساتھ ساتھوں کی غلط اپنا جب پھر جب کلام صلی اللہ, علیہ وسلم نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دیا اور حضرت ابو سفیان کے ساتھ جان کوئی کون جیتا ہے کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں کبھی مسلمان جیتے ہیں ایسے اور اسلام کا غلبہ یہ خود فرما دیا اور, جو بھی فرمایا اور جو بھی فرمایا جو اس اور بے شک ہم ہماری ہیں ہاں کہ <الْسَبِّيحُن> بیانتے ہیں. بیان ہیں فرشتے حالانکہ فرشتے فتح نہیں کرتے غلطیاں نہیں کرتے لیکن پھر بھی تصویر کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے ہیں کوئی نصیحت آئی ہوتی یعنی سپیشل کوئی کتاب کوئی صحیح آیا ہوتا اور ہمیں کہا جاتا ہے تمہارے لیے تو پھر ہم غور کرتے ہم ضرور ہوتے اللہ کے بندے المکل یہ ان کے ہی کہ پھر ہم اللہ کے محمود بندے باندھ ہوتی تو وہ کیا کے واقعات سنے تھے اپنے بھیجے ہو گئے ہیں پہلے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امتوں نے مختلف مطلب اقوام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ببا